وين صديقتي؟ و يلا تعالوا هسه راح انقللها عندنا طبعا الكاميرا هنا أنا. بس راح انقلها مطفيه ما موجوده موجوده؟ <تصفيق> ايه وراح اصور وحابلع المحبس فانا راح اسوي؟ راح احطه ورا المخدر واسوي حملات وابلش يعني اكون شبيه واسوي حد ازويه وبعدين اموت وهذا كله، اخر شيء ردت بعدها. يعني مكه مكه، لا لا يلا، شو نبدأ؟ باي. انا قديت شغلة لعب نعم الحبس يلا. يلا. هسه هذا محبس. شادي. بيت يبي؟ من يطلع؟ ما لك علاقة. هذا هسه لعب محبس. اي. لو بحيقي أحطه. لو بإيديا ثنين لو ايه غز هاي حالكيش اتي ماتش علاقة انا بكيفي اتضحطها بحلقة احطها بيدا كيفي إيه. هسه اتي درو و اتشج ابد لا تواعين لا اقفت اعثنا انا تواعين من وعد يا yeah, is fun. Bye. <laughs> لوش اسمها لو لوش لا بس لقي لي بس كيفيش قلت لي يلا النوبه قلت لي احطه كيفي احطه بحلقي لو ايدي هي أبي، أبي، أبي، أبي، أبي، أبي، أبي، انت أبي، أبي، أبي، أبي، أبي، أبي، أبي، أبي، أبي، أبي، شو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سواني ولا تيجي من شو سواني انا شو بدي انا قلت ليش ماما ماما بابا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا وها خليتيني ابكي نعم ومساء رديت نعم كذبت علي نعم هاي قلت اخاف نعم اتمنى يصير 100 لايك